potom na jehlicích a půl značky Himalaya, Super Soft Yarn. Začínám plést nohavičkama, kde si uplatu nejprve pružný lem. Na nohavičku si nahodím 42 oček plus jedno očko navíc. Takže dohromady 43 oček. Mám nahozeno 43 ok, která jsem si rozdělila na půl a teď si manžetku spojím do kruhu. Bratsem. Pokračujeme po kruhu pružným vzorem oko hladce, oko obrace. A takovýmhle průžným vzorem jedno oko hladce, jedno obrace, pletu do kruhu, do výšky 9 cm. Mám uplateno 9 cm pružného lemu, který se bude takto ohrnovat na nohavičce. A teď si vyměním jehlice za větší. Teď si vyměním trojky jehlice za tři a půlky. A budu si přidávat celkem 12 ok. To znamená, na každé jehlici mám po 21 oček, takže si na každé jehlici rovnoměrně přidám šest ok. A tuto v řadu budu plést hladce. Teď už si budu v řady počítat. Takže platu hladce. jedna, 2, 3. Tady si oťko přidám. A platu hladce. Takže to je první přidané očko. To mám nějakou zradu. Tak to bylo první přidané očko. Jedna, dvě, tři, přidám druhé očko. Tolce. Přidám třetí očko. a šesté. Takže na jahlice bych měla mít teď 27 ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 20, 26, 27, 27. Teď si stejným způsobem přidám i na druhé jahlici 6 ok, rovnoměrně 6 ok a platu pořád hladce. jedno a tak i natáhle je hlicím mě být teď mělo být 27 ok. 2 4 6 8 Zakrát. 2 4 6 8 uhum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 24, 26, 27 a 20. A tuhle řadu započítám jako první. V druhé řadě už budu vzorek křížení. Takže tady bude vnitřek nohavičky. Já si tam zavěsím markeru. je jde děla, že tohle je vnitřek nohavice. A teď si uplatu. Teď si uplatu čtyři oka. Ubrat se. obrace. Zavěsím si marker, protože tady bude začínat křížení v dalších řadách. Upletu si 15 okladce. 4 5 6 7 10, 11, 12, 13, 14, 15. A zavěsím si marker, tady bude křížení končit. A ostatní oka až do konce řady upletu obrace. A teď jsem dopletla druhou řadu. Ve třetí řadě budou všechna oka hladce. Tímto způsobem pletu až do konce řady. Všechna oka hladce. Dopletla jsem třetí řadu hladce. A teď budu plést čtvrtou řadu. A tu budu plést zase čtyři oka obratce, Patnáct ok hladce. V bývající oka do, čtvrt, do konce čtvrté řady pletu obrace. Takže do konce řady obrace. Dopletla jsem čtvrtou řadu, a v páté řadě budou zase všechna okladce. kruhovou řadu všechna oka hladce, dopletla jsem pátou řadu a v šesté řadě budu plést zase čtyři oka obratce. okalace. A zbývající oka do konce kruhové řady obrace. Tak zbývající oka do konce šesté řady obrace. Doplatla jsem šestou řadu. Sedmá řada, sedmá kruhová řada bude zase všechna oka hladce. A v osmé řadě už budu očka křížit. Takže do konce sedmé kruhové řady všechna okálace. Mám upletenou sedmou řadu a v osmé řadě budu očka křížit. Ale čtyři oka obrace. Pět oček si předám na pomocnou jaici před práci. Pět oček upletu hladce. Tak teď upletu tam s pomocné jelice. jedna, dvě, tři, čtyři, pět. A zbývajících pět oček u pletu hladce. A teď do konce řady pletu obratce. Křížit očka budu v každé osmé řadě. V osmé řadě křížím směrem doleva, v šestnácté doprava, v dvacáté čtvrté doleva a v třicáté druhé doprava. Kruhovou řadu doplatu obrace. No comics Tohle byla osmá řada. Devátou řadu pletu zase všechna oka hladce, všechna včetně těch křížených. Levátou řadu všechna oka pletu hladce. To znamená, že každou lichou řadu budeme plést hladce a v sudé řadě budu plést obratce. jen oka na křížení, jen 15 ok na křížení mezi márkry se pletou vždy hladce i v sudých i v lichých řadách. Upletla jsem 15. řadu a v 16. řadě budu zase okřížit ok křížit směrem doprava. Pletu čtyři oka obrace. Pět oček hladce, tři, čtyři, pět, teď si naberu pět ok na pomocnou jahlici, jedna, dvě, tři, čtyři. Nechám si je za prací, takhle do zadu si je zasunnu. A uplatu pět oček hladce. A teď uplatu ta oka, která mám na pomocné jelici. Jedna, dvě, tři, čtyři. zbývající oka 16. šestnácté kruhové řadě opletu obrace. Tohle bude... 16. řada a dál budeme pokračovat stejným způsobem. V 8. řadě jsme křížili vlevo, v 16. řadě vpravo. Ve 24. řadě budeme křížit vlevo a v 32. řadě zase vpravo. Nohavičku pletu 15 ok mezi markry na vzorek, pletu vždycky hladce. A zbytek nohavičky je pletený v vzorem. To znamená řada hladce a řada obracem. Takže toto bude. 16. řada, toto byla 16. řada a ve 24. řadě budeme křížit zase jako tady v téhle 8. řadě, to znamená dole. Mám upleteno 32 řad a dvakrát jsem křížila vlevo, vpravo, vlevo a vpravo. Zbytek nohavíčky je pletený vroubkovým vzorem. Teď si ještě upletu čtyři řady, zase stejně hladce, řada hladce, řada obradce a patnáct ok mezi markry, vždycky hladce. Teď jsem ve třicáté třetí řadě a pletu všechna oka hladce. Do pletu řadu hladce pak upletu 34. řadu, 35 a 36 si dám na pomocné jehlice a budu plést druhou nohavičku. Mám upleteno 36 řad havičky. Pokud byste chtěli nohavičku delší, můžete samozřejmě pokračovat v pletení dál, ale důležité je zakončit nohavici vždycky v řadě, kde pleteme obratce. Tady jsem si odložila na pomocné jehlice a budu plet nohavičku druhou. Průžný lém upletu úplně stejně jako tady na téhle nohavičce. A pak se k videu vrátím a ukážu, jak se vyplétá křížený vzor na druhé nohavičce. Upletla jsem 9 cm lemů druhé nohavičky. A taky řadu hladce, ve které jsem přidala zase 12 oček rovnoměrně, tak jako u té první. Teď budu osmičko vyplétat na druhé straně, tak aby byl vzorek symetrický. Rovnou se tady můžu označit. Takže si odpočítám. Čtyři očka. Jedna, dvě, tři, čtyři. Zavěsím si marker. Teď si odpočítám 15, to bude na osmičku. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Tady na téhle nohavičce to bude obráceně, kdy budu nejprve plést obrace, tady hladce a tady čtyři očka obrace a, a řada s přidanými oky se bude počítat jako první, druhou řadu budu plést obrace. Do tohoto markeru pletu obrace, marker přesunu a pletu hladce. 15 oček hladce. 3, 4, 12, 13, 14, 15, marker přesunu a 4 zbývající oka upletu obrace. A teď budu pokračovat tak jako u druhé nohavičky. Třetí řada budou zase všechna okálace. Tak to byla druhá řada. Teď pokračuju třetí řadou a pletu celou kruhovou řadu hladce až do konce. čtvrtá řada bude zase obratce mezi markry hladce. Čtyři oka obrací. V páté řadě pleteme zase celou řadu hladce, v šesté obrací mezi markery hladce, sedmou řadu hladce a v osmé řadě budeme vyplétat copánkový vzor mezi markery, takže se budou oka zase křížit a budou se křížit obráceně. První křížení nebude zprava doleva, ale zleva doprava. Pletu řadu se řadu hladce, mezi Markry vždy hladce a vrátím se v osmé řadě, kde budu oka křížit. Dopletla jsem sedm řad, druhé novičky A teď budu plést řadu osmou, ve které budeme oka křížit. Pletu obrace. V každé sudé řadě pletu obratce a v každé liché hladce. Jen mezi márkry pletu vždy hladce, i v sudé, i v liché. A v té, na téhle nohavičce, na téhle pravé nohavičce budu křížit jako první zleva doprava. Takže si upletu Pět oček 2, dvě, tři, čtyři, pět. Dalších pět oček si naberu na pomocnou jehlici, Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. A nechám si je zaprací, takhle vzadu. Pět dalších oček upletu hladce, jedna, dvě, tři, čtyři, pět a teď upletu ta očka, která mám tady na pomocné v vzadu. a uplatuje také hladce. Jedna, dvě, Čtyři a pět. A mám křížení zleva doprava. prava. Marker si přesunu. A zbývající čtyři oka upletu obratce. A to byla osmá řada skřížení. Dále budu pokračovat stejně jako na levé nohavičce. Až do řady 16, kde se oka budou zase křížit. Takže teď bude následovat devátá řada a ta se plete celá hladce. V desáté řadě pletu obratce, jen mezi márky hladce. Jedenáctá řada je hladce, dvanáctá řada je obratce a mezi márky hladce. Třináctá řada je celá hladce, čtrnáctá obratce, hladce obratce. 15. řada je zase celá hladce a v 16. řadě budeme oka křížit zprava do leva. Takže se potkáme zase v 16. řadě a ukážu vám ještě jednou křížení osmiček upletla jsem 15 řad vroubkovým vzorem a v 16. řadě budu očka zase křížit. pletu šestnáctou řadu. A ta bude obratce. Pletu obratce až k markeru. Upletla jsem k márkru a teď budu očka křížit zprava doleva. Přesunu si pět oček na pomocnou jehlici a nechám si je takhle před prací. Pět ok upletu hladce, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, teď upletu oka, co jsem si nechala na pomocné na jahlici, taky hladce. zbývajících pět oček uplatu také hladce. Čtyři oka do konce řady uplatů obrace. A to bylo druhé křížení v šestnácté řadě. Levá noha, pravá. Teď budu pokračovat stejně jako druhá druhé nohavice, jen to křížení bude obrácené, jak jsme si tady ukazovali. Takže teď budu plést 17 řadu hladce, 18. obrace, 19. hladce, 20. obrace, 21. hlace, 2. obrace, 23. hladce. Dva a dvacátá obradce, dvacátá třetí hladce A ve 24 řadě budu oka zase křížit. Pletla jsem 23 řad hroubkovým vzorem. A teď budu oka zase křížit zleva doprava Začínám 24. řadu a ta se bude plést obratce. K pletu 24. řadu a k markům pletu obratce. Obrat se až k markru, ten si přesunu a uplatu si pět ok hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Dalších pět ok si dám na pomocnou jálici za práci. Takhle dozadu a uplatu si pět okalace a pět ok z pomocné jehlice také hladce. Zbývající čtyři oka, pletu obrace. A to byla 24 řada. A dále pokračuju zase stejně. Řada hladce, řada obrace, řada hladce, řada obrace. Jed mezi márkry, pletu, vždy hladce. A připojím se ve 32 řadě, kde budu zase křížit copánek zprava doleva. Dupletla jsem do 32. řady, kde budu zase křížit očka zprava doleva. Pletu řadu obrace až k markru. Pět oček si přesunu na pomocnou jahlici a nechám před prací pět oček upletu hladce. Teď uplatu ta očka z pomocné jehlice. Taky hladce. Zbývajících pět oček mezi Markry, pletu hladce a čtyři oka poslední, pletu obradce. To byla třicátá druhá řada. Teď ještě uplatu čtyři řady. Řadu hladce, řadu obratce, řadu hladce a řadu obratce. Mezi marky pletu pořád hladce, protože osmičky budou pokračovat po celém overalu až nahoru. Takže teď si uplatuji ještě ty čtyři řady a pak si nohavičky spojím dohromady. Kdo by chtěl plést nohavičky delší, klidně může stejným způsobem. Důležité je, aby zakončil řadou obratce. Takže čtyři řady, hladce, obratce, hladce, obratce. Mám upleteno 36 řad. V 37. řadě si nohavičky spojím takovým způsobem. Pokračuju v pletení na jehlicích číslo 3,5. Mám pravou nohavičku a přidám si pět oček na logu, kde budou kroflíčky. Dvě, 3, 4, 5. Tak mám přidáno pět oček a pokračovat budu z levou nová vicí a plettu hladce. hladce do konce nohavice. Dopletla jsem nohavičku do konce, obě nohavičky už mám na jedné jehlicích. Pletla jsem na konec levé nohavice a tady taky přidám pět oček. Dvě, tři, čtyři, pět. Pokračovat budu druhou nohavičkou. letulat se. Upletle jsem pravou nohavici a na ní si taky ještě přidám pět ok na légu. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. To znamená, jedna bude na dírky a druhá na knoflíčky pod ní a je dopletena třicátá řada. Třicátou osmou řadu budu plést už po rubu, takže si práci otočím, už nebudu plést do kruhu a pletu. První oko krajové sejmu, ta nahozená očka upletu hladce, 3, 4, 5. Ostatní oka taky hladce. Další 4 oka. Jen 15 oček, ve kterých vyplétám osmičky, budu plést obratce. další oka zase hladce. Uplatu hladce jedna, dvě, tři, čtyři, pět a pokračuju na druhé nohavici hladce. tě vyplétání co pánku upplattu obrad se15 ok. Ta nahozená, těch nahozených pět upletů, taky hladce, jedna, dvě, tři, čtyři a poslední očko upletu obrátce. A práci si, si zase otočím, nepletu do kruhu. Mám upleteno 38 řád. A ve 39. řadě, tady teď budu křížit, budu teď křížit oka. Tady jsem si připravila řady, ve kterých se bude křížit. Teď budu křížit v 39. řadě, potom 47, 55, 63, 71, 79, 87, 95, 103, 111 a 118 řada je poslední. 118. V 118 řadě se bude s vyplétanými, co pánky končit. Pak tady mám napsáno. Teď už budu pokračovat pořád stejně. V lícových řadách pleteme všechna oka hladce. V rubových řadách pleteme Všechna oka hladce, jen v místech vyplétaného copánku, což je vždycky na každé nohávičce 15 ok mezi markry, tak se plete obratce. První krajové oko sejmeme a poslední krajové oko se plete obratce. Rovnoměrně potom vyplétáme dírky na knoflíky. Tak teď budu plést 39. řadu. První nohávičku budu křížit zprava doleva a druhou zleva doprava. Jsem na levé nohavičce a budu křížit zprava doleva. Tak si naberu pět oček na pomocnou jehlici. A nechám si je před prací. Pět oček upletu hladce. Teď upletu a hladce pět oček z pomocné jehlice. bývajících oček. další oka pletu hladce. Pletu hladce až k dalšímu křížení. Tak dopletla jsem k vzorku na pravé nohavičce. A tady budu křížit zleva do prava. Pět ok uplatu hladce. Pět. Pět ok si naberu na pomocnou jehlici. nechám za prací. Pět o kuplatu pět ok s pomocné jehlice, taky upletu hladce. Zbývající oka do pletu hladce do konce řady. A poslední krajové oko pletu obrace. pletenou třicátou devátou řadu a dále budu plást dále budu plást zase hrubovou řadu která bude zase celá hladce jen mezi markry pletu obratce v hrubové řadě mezi markry obratce v lícové řadě všechna oka hladce. A křížit budu v další řadě čtyřicáté sedmě. V každé čtrnácté řadě vypletu dírku na knoflík. A ještě jednou hladce. Teď si nahodím a spletu dvě oka hladce. Tu až do v lícové řadě pleteme vždycky všechno na hladce, až na ta krajová a zase pokračuje a tak až do Konce řady, tady mám pátou dírečku a jsem ve 109. řadě, tímto způsobem si doplatu až do 118. řady, pořád stejným způsobem platu do 118. řady. V každé čtrnácté řadě vyplétám dírku na knoflík, v každé osmé řadě křížím očka na co pánek. Teď tady mám křížení zprava doleva, takže v dalším křížení budu křížit zase zleva doprava. A na druhé straně je to opačně. To znamená, že když dojdu sem do druhého dílu, tak tady mám křížení. Zleva doprava a teď budu křížit zprava doleva. A pletu tímto způsobem až do 118. řady. Mám upleteno 118 řad. Pokračovat budu 119 ve které budu křížit očka a dále budu plést stejným způsobem, jak jsem pletla do posud a dále budu pokračovat v platení jednoho předního dílu, kde budu křížit očka. Teď ve 119. řadě, další 127. řadě, 135. 143. 151. a pak ještě uplatu poslední 152. řadu celkem upletu tedy 152 řad. Zároveň budu v každé 14. řadě ještě vyplétat dírku na knoflík. Ve 119. řadě já křížím očka zprava doleva. Kraj pletu pořád stejně, takže si v lícové řadě krajové očko sejmu a druhé upletu zezadu, aby mi to tady tvořilo takový pěkný okraj. Dále pletu hladce. A křížím si oka pravá doleva. Naberu pět oček na pomocnou jahlici. Dám si očka před práci. Upletu pět hladce. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Teď si uplatu hladce 5 pomocné jahlice. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, Dalších pět oček uplatu hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. A teď si uplatuji ještě deset ok hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. 6, 7, 8, 9, 10. Teď budu pokračovat na tomto díle. 2, 4, 6, 8, 10. Takže si práci otočím. A pokračuju krajové oko sejmu a pletu pořád hladce, pletu hladce, proubkovým vzorem 10 ok. Protože jsem na rubové straně, tak v místě osmiček pletu obrat se mezi markry Další No a tímto způsobem budu pokračovat až do počtu 152 řad. Ve čtrnácté řadě, vždycky v každé čtrnácté řadě nezapomenu vyplést dírku na knoflíček. V každé osmé řadě budu zase křížit a ve čtrnácté řadě budu vyplétat dírku na knoflík. Ještě jednou tady ukážu, v kterých řadách budu křížit. Je to ve 119., 127., 135., 143. a ve 150. první řadě budu křížit na posledy. A pak ještě uplatu jednu poslední řadu, 152. První část mám upletenou. 152 řad. Tento díl jsem si odložila tady na druhou jehlici. Teď budu plést druhý díl. A tady si odpočítám 34 oček, protože budu plést od průramku. Takže 9, tady je 15, tak to je 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 oček, si přesunu na jehlici stejné velikosti, takže tři a půlku, velikosti 3 a půl, Všech 34 oček si takovým způsobem přesunu na druhou jehlici. 34 ok druhé části no. mám, jsem si přetáhla na druhou jehlici. A začínám plést od průramku. Jsem ve 119. řadě, takže budu zase křížit Co copánek. a pletulace. A křížit budu zleva doprava Upletu pět o ok Pět ok si dám na pomocnou jehlici za práci. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Tak nechám si je takhle za prácí up 5t okhlace. Ok, 5 a upplattu okaz pomoc na jelice. Ladce. Dvě, tři, čtyři, pět a dále díl, pletu stejně jako ten předchozí. Tady jsem křížila ve 119. řadě, teď budu křížit 127, pak 135, 143, 151 a poslední rubová řada, 152. Řada. Mám dopleteny obě poloviny overalu a teď upletu zadní díl. Práci si takhle otočím. Otočím a pletu z této strany vidím, že tady mám očka obrácená, krajové oko sejmu a ostatní oka pletu až do konce hladce. A poslední krajové oko u pletu obrace. Práce si otočí A pletu zase hladce. Krajové oko sejmu A pletu až do konce řady hladce. A tímto způsobem platu vroubkovým vzorem, to znamená všechny řady hladce do 152 řad, tak jak tady ty přední díly, tak platu do 152. řady. Teď jsem upletla 119. a pokračuji 120. řadou a dále budu plést až do 152. řady. Jen hladce, krajové oko, první sejmu a poslední upletu obrace. Mám dopleteno 151 řad zadního dílu. 152. řadu budu plést, až spojím přední díly se zadním. Teď si sešiju přední a zadní díl. Ukážu vám, jakým způsobem. Naberu zezadu, spustím očko a naberu ze předu a protáhnou. Naberu zezadu, zadu, spustím ze předu. A proto... Zadu a stánu, naberu ze předu a protánu přízi. Naberu ze zadu, stánu, naberu ze předu a protánu. Naberu zezadu, zadu, vypíchnu a protáhnu příznik. Zezadu naberu sunda. Ta vnitřku si tady ještě nechám. Příz ještě nebudu stříhat, nechám si ji tady. Budu ještě potřebovat. Spleteno tady 10 oček z předního dílu a 10 ze zadního. Tak to vypadá spoj. A teď si sešiju druhý díl z předního dílu. V tomto případě si musím sundat 10 ok spředního dílu na pomocnou jehlici a 10 z zadního, protože budu sešívat tady z téhle strany. Tak za zadu. Sundám. A protáhnu. A zase stejně sundám ze zadu, vypíchnu ze předu. A zdánu. Ze zadu napíchnu, sundám. píchnu se předu, nechám jevici a stáhnu. A tímto způsobem sešiju všechna očka. Já mám oba díly. Máme uplatenost 152 řad. Teď budeme plést kapuci. která se bude plést v vzorem, takže všechna oká hladce. Přenesu si očka z pomocné jehlice na kruhovou. Tady nám vznikne taková dírečka, ale tu potom v závěru sešijeme. Jeden díl. Tady si nabiru druhý. Tak a můžu plést kapuci. Kapuca pletu 64 řad, všechna oka hladce. Kromě krajových jde první oko sejmů. Jsem v lícové řadě. Takže první oko sejmu takhle zezadu zase a druhé uplatu odzadu a platu hladce. Pletu 64 řad, jen hladce z lícové i z růbové strany, jen hladce, 64 řad. A pletu s pátečními řadami, to znamená, že nepletu do kruhu, to je ale asi úplně jasný. Pletu tam hladce, zpět hladce, tam hladce, zpět hladce, 64 řad. Dopletla jsem 64 řad v roubkovým vzorem kapuci. Teď si kapuci sešiju. Tady jsem si odpočítala 40 ok z jedné strany. Na jehlicích mám 83 ok a plest budu následovně. na lícové straně, takže oko sejmu a pletu hladce 40 ok u pletu hladce. Tři. čtyři, pět, šest, třicet sedm, třicet osm, 39, 40, tak upletla jsem 40 ok a tady si ještě dvě očka spletu hladce dohromady. Ještě tahle dva očka, ještě tyhle dvě očka si spletu hladce. Tak. A teď už si budu sešívat kapuci stejným způsobem, jak jsem sešívala tady přední díl se zadním. kapucky, takže já si to takhle otočím, tak na téhle jehlicí mám, na té zadní jehlici mám ta upletená očka a tady na téhle jehlici mám druhou půlku kapuce. Navleču si jehlu a kapuci si sešiju stejným způsobem jako přední díl se zadním a budu sešívat tímto způsobem. Naberu si očko takhle zezadu. A stáhnu. naberu si očko ze předu a přízi protáhnu. Vždycky přízi vedeme tady takhle mezi jehlicemi. Z druhá jehlice. Naberu si očko ze zadu, stáhnu, ze předu a protáhnu. Ještě jednou zezadu stáhnu, zepředu protáhnu. A tímto způsobem si sešiju celou kapuci. Na rukávek začnu nabírat od průramku a naberu si z každé strany 22 oček. To znamená 44 oček. Naberu si je háčkem. A budu nabírat tady pod obě ty nitky. Dva. Tři, čtyři, pět, čtyři, pět, na každé půlce rukávku nabereme 22 oček. Když to bude potřeba, tak rovnoměrně nějaké očku přibereme, aby jich bylo 22. Tady si označím začátek řady. Tak. Mám nabráno 44 oček na rukáv. A teď budu plést vroubkovým vzorem 44 řad. To znamená, protože pletu po kruhu, tak to znamená, že budu plést řadu hladce a řadu obratce. Tady ta nabraná očka budu počítat jako první řadu hladce. Takže teď budu plést druhou řadu a budu plést obradce. konce kruhové řady pletu obratce. Třetí řada bude zase hladce, čtvrtá obratce, pátá hladce, šestá obratce. A tak budu řady střídat až do čtyřicáté řady, kde si vyměním jehlice zamenší velikost a budu plést průžný lém. Také budu nějaká očka ubírat. Tak teď pleteme čtyřicet řad. Hladce a obratce. Mám upleteno 40 řád rukávku. Teď si přejdu na menší jehlice, kterými jsem pletla i pružný lem unovavíček. Na jehlicích mám 44 ok. A potřebuji 38. Takže na každé jehlici uberu 3 očka. Budu plést už pružným vzorem, začnu obrát se. Očku, takže spletu dvě oka k sobě hladce, takže spletu spolu dvě oka hladce a zase obrace, hladce, obratce, ještě jednou spletu hladce, to je druhé očko a ještě potřebuju Plast třetí, ubrat třetí. I na druhé jahlici uberu tři oka, abych měla výsledný počet 38 ok. Tím, že splatu dvě dohromady, druhé zase splatu dvě dohromady hladce. mi to nějak nevyšlo. Tak mám na jehlicích 38 ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 38 ok. Pokračovat budu v pletení průžného vzoru, oko hladce, oko obratce, dohromady 26 řad. Potom rukávek zakončím. A pletu tak, jak se mi oka jeví. Nad hladce, hladce a nad obratce, obratce. A tímto způsobem pletu kruhovými řadami 26 řad. 26 řad pružného lemu mám upleteno a teď už si rukávek ukončím. si upletu obrace, druhé hladce a to první přesto druhé přetáhnu a všechna ostatní oka už pletu hladce. Tímto způsobem ukončím všechna oka na rukávku. Odkazy na video návod ponožek a čepičky budou přímo ve videu anebo pod videem.